Bă, hai vă pup astăzi reacționăm la conacul nou al lui piesă cu Nelly. Bă, după teaser-ul pare că o să fie blană bombă, știe? Bă, bine, bine, bine, hai să vedem ce ce să facă piesa. Capa în capa, ăla cu minte, hai să rupem iar Nelly. are rău ca par așa târziu Dar să pierd vremea asta să scriu yeah, yeah, yeah, yeah. Coaie fac asta de cum o știu Știi bine că sunt scandalagiu Nam pritiș po creierioa muriaii. Fuck hip hop dancing cap că te sparg dacă bac, trebuie să și să baș tu rapid. Yeah. Bine, mă poversul, chiar bine. Bine rău de tot poversul să mor. Tu să mă desfigurant, Figaro, Figaro, bi tu ăsta nedisfigurant. Eu nu mi-o ard în figură, de ce țoarș figurant? M-am uitat prin topul meu și acolo tu n-ai figurat. Nu te panica, glumeam doar mușucam cu litere. Bine somor. rău de tot, oare. Bine rău. Vorocu vinte să mor. Tu spargem tot dești tu fă jură mințile. m caut cu tine după ce m-am pierdut mințile. Oh shit, fuck that like, come on, fuck-a Click, clack, airsoft, știi ce poate să facă? Eu bine! N-am <grijă> pus mâna pe el vreodată Eu te lovesc cu Rima că n-o vindești niciodată pare rău că apare așa târziu N-am stas să pierd vreodată Ce blană <grijă> e refrenul, coaie, bă, bune? Coaie fac asta, adică <grijă> mă știu Știi bine că sunt scandalagiu Nu supor falși N-am pitici pe creier, eu am uriași am venit de pe Omegal Ia fi atenta cum mă transform în rapper, break dance și break, break dance și Eu sunt pe Bă, nu știu cât au dat pe beat, dar sună bine, rău beat o să moară. Apoi veni și spune altu, sunt frate cu tactul, dau de mii de laturi, mă sună contactul pace, sunt tougis, sunt marpă, sunt guci, papuci. Îți place de mine ca sunt niu shit, mine, că sunt bun, și ai putin să mă placă și rușii. Yeah. M-am ți-am spus, că sunt cel mai tare yeah. O să-mi scumpăr o casă unde va-frumos la soare Si în viață cel mai bine yeah. trebuie să faci ce vrei. Dacă o să-ți avea vreo nu în cale, sa ma cer cu ei. Bine rog ca paraj și târziu. Asta să piervea asta, să scriu. Ei, ei, co ai fac asta adică, mă stiu. Știi bine ca să scandalantiu? Tu-ți sporfali și N-am prițit cu creerio am. Yeah. <laughs> <laughs> bine de bine Joker, okay, am făcut piesa asta pentru entertain. E fost duma orice am zice și oricum ar fi. Sto stați în americani, nu no adună nimic. Acum pe bune, ne ce tot în ce să ne spui. E te cum piecă sta ce cadență pe minimum, face să simți diferența și îți place să dau cum o că piesa și îți place să faci tot ce vrei intr am. într am putut să Bine! Văi, medicamente sunt prea bine expuse și puse perfecte. simte că mă sforău de când începe. Dar ce se o faci? Cum cu fan? Cu nimeni curente? Cu vinte cu tente? Se fac mai toate. Am făcut un banger ce merită atenție. Și măcar nu s-o rapăr de profesie. Bine, coaie. Ia ce tare Da mă da, să vede că s-a muncit la piesă Da cu e bravo Neli, bravo Bravo, po bune bravo Bine rău de tot ai, pe bune, bine de tot Bă, ce să mai zic, că, ascultați, dați share, like e E nebunie melodia cu aici, e, e ce trebuie, n-am ce să zic, fără cuvinte, e depășit, pe bune, să mor. Bravo conacule, hai, vă pup, super tare melodia, pe bune.